Salam, xoş gör, dəyəzik tamaşaçılar. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Bugünə olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itikiz verib. Məşhur aktor, xalq artisti Fuat Poladov uzun sürən xəstəlikdən sonra 69 yaşında vəfat edib. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktoru, lirik-psixoloji üslublu aktorluq məktəbinin qabaqçıl sənətkarlarından biri. Fəlsəfi, dramatik və faciə rollarının mahir ifaçısı Fuad Poladov vəfat edib. Xalq artisti uzun süren xəstəlikdən sonra 69 yaşında dünyasını dəyişib mərhumla Vida Mərasimə bugün evində Babək prospekti 10 ünvanında keçirilib. Fuad Poladov vəsiyyətinə əsasən Yasaman rayonundakı qurt qapısı qəbrisanlığında torpağa tapışırılab. Allah rəhmət eləsin. Videobloger Mehman Hüseynovun Bakı Apilətsiya Məhkəməsinin qərarından verdiyi şikayətə baxılacaq. Video bloqer Meyhman Hüseynovun Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından verdiyi kasasiya şikayətinə baxılacağı tarixi açıqlanıb. O, onun vəkili Fuad Ağayev barədə bildirib ki, proses üzrə ilk iclas 2015-in 5-də saat 15:30-da Ali Məhkəmədə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov nəsimin rayon polis idarəsinin reisi Musa Musayevin ona qarşı verdiyi xüsusi iddiham qarşısında şikayət üzrə həbs edilib. Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Hüseynov 2 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib və o, məhkəmə zalonda həbs olunub. Bakı Apeliyyasiya Məhkəməsi hökmü isə qüvvədə saxlanılıb. Araz Əlizadə həmkarlarına maraqlı suala müraciət edib. Hansınız 52 manata dolana bilərsiniz? Deputat həmkarlarından soruşuram ki, hansınız 52 manatla dolana bilərsiz? Yəqin ki, heç biriniz. Ona görə də bu qanun lirikadır. Əsas məsələ əlillərin müabinətlərinin artırılması olmalıdır. Bunu əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deputat Arza Əlizadə deyib. Müzakirədən sonra qanun layihəsi ikinci oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edilib. Layihə 8 fəsil 40 maddədən ibarətdir. Qanun layihəsi əlilliyi olan şəxslər barəsində dövlət siyasətinin əsaslarına və onların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət vəzifələrini müəyyən edir. Hazırda qüvvədə olan, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul edilib. Bölgədə baş verən hadisələr Rusiyada çişlədi, belə ki, kütləvi etiraz aksiyalarına başlanılıb. Alekseyn Navalninin təşkilatçılığı ilə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları start götürüb. Artıq Xabarovsk-Irkutsk-Vladivostok, Canrıbı-Saxalində etirazlar başlayıb. Moskvanın müxtəlif bölgələrində Rusiya Milli Qvardiyasının qüvvələri yerləşdirilməyə başlanılıb. Qeyd edək ki, aksiyalar... O, bizim üçün çar deyil, şuarı ilə keçirilir. Aksiyaların 80 şəhərdə baş tutması gözlənilir. Bugünkü miting Rusiyanın siyasi həyatının tam uzaqlaşdırılması planlaşdırılan insanların aksiyasıdır. Bunu Amerikanın siyasi radiosunda açıqlamasında Aleksey Navalinə federal qərargahının rəhbəri Leonid Volkov deyib. Beynəlxalq Bankın sabiq sədri Cahangir Hacıyevin batısı üçüncü dəfə prezidentdə səsləndi. Ədliya Nazirliyinin məmurlarının bizə qarşı davam edən ədalətsiz münasibətlərinin qarşısını almanızı xahiş edirəm. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri Cahangir Haciyevin bacısı Əminə Haciyevin prezident İlhan Əliyevə üçüncü müraciətində belə yazılır: Əminə Haciyeva müraciətində vurğulayır ki, 2017-ci il sentyabrın 15-dən başlayaraq ona 13 illə cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan qardaşı ilə görüşməyə icazə vermirlər. Müraciətdə deyilir ki, Cahangir Haciyevin də yaxın qohumları ilə görüşünə icazə verilmir və o tamamilə təcrid edilir. Görüşlərdən imtina üçün əsas yoxdur. Ədliyyə Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa Xidmətin Cahangir Haciyevin qohumları ilə görüşünə icazə verməməsi ilə bağlı müraciətlərə heç bir cavab verilmir. Ədliyyə Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun rəhbərliyi Cahangir Haciyevin doğmaları ilə görüşməsinə imkan yaradılmasından imtina edir. Əminə Haciyeva daha sonra yazır ki, qızı işdən çıxarılıb Özünün isə ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bu gün ola xəbərlərini mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.